explicar com totes les coses que hem après amb Word per fer aquest document que hem de fer amb unes colònies imaginàries que ens hem d'inventar on anirem de colònies i us havia demanat que creu un document per explicar-li als pares i a les famílies què farem durant les colònies, què menjarem, quines activitats farem, quines coses veurem. I us explico primer lo més important del format per poder fer el document i després us ensenyo alguns exemples que han fet alguns companys i els acabem d'arreglar amb AXIEI podreu veure si el vostre el podeu millorar, si està ben fet o potser podeu aprendre coses noves. Vale? Mireu aquí, aquest seria el títol del meu document i si mireu el tipus de lletra que tinc ara he seleccionat un tros d'una paraula veieu que és lletra Comic Sans i mida 24 a més a més ho tinc centrat i podria posar-ho amb negreta i així es veu més gran. Això és el títol, això és un subtítol. I el subtítol és lletra diferent, és lletra calibri, de mida 16, també és negreta, i aquí l'he posat un color. I aquí aquesta frase explicant que dic, recordeu, ha de tenir, el vostre document ha de tenir un títol gran, com aquest d'aquí, uns subtítols mitjans i les explicacions amb lletra normal. El més gran és el títol gran, que és el més important. Això és una mica menys important que el títol, per tant és una mica més petit. I la lletra ha de ser mida normal. No pot ser negreta, no pot tenir colors, perquè, perquè no estem fent documents de, de colorines. Estem fent un document sèrio, perquè és una carta dirigida als pares. Vale? Això és el més important. Després també hem après com crear llistes amb vinyetes. Què és una llista amb vinyetes? És aquest simbolet d'aquí. Aquesta és una llista amb vinyetes i quan fem una llista de coses com per exemple quines coses cal portar de colònies doncs ens apareix amb un puntet aquí al davant o amb un símbol que podem triar. També hem après a fer llistes numerades. Quan fem tota la llista de coses que farem d'activitats o també per les llistes de què cal portar podem utilitzar aquesta icona d'aquí que si la cliquem podem triar que la llista de coses apareguin amb un número. Vale? Després veurem un exemple. i per últim, hem après a crear taules. Com afegim una taula al Word? Doncs anem aquí al menú Insertar, li diem Tabla i, per exemple, fem una taula que sigui per als cinc dies que estarem de colònies i tres àpats. Doncs aquí escriurem, després veurem un exemple, l'esmorzar, el dinar i el sopar de dilluns Dimarts. Ui, m'he deixat un dia. Ara ho afegirem. Dimecres. Veieu que em falta un dia? Doncs aquí, hi afegeixo. Dijors i divendres. Vale, llavors aquí hem d'escriure ah, doncs, el menú del menjador. Vale. Això és el resum molt ràpid de totes les coses que hem après i que hauríem d'ensenyar en aquest Word. Ara vam, anem a mirar exemples d'algunes colònies que ja hem fet. Per exemple, aquí tenim unes colònies a, a Japó. Veieu que el títol és Còmic 24, el subtítol és una mica més petit, és 14, però veieu que està aquí centrat, millor que el subtítol estigui a l'esquerra. Per tant, li posarem aquí a l'esquerra. Aquí tenim tota la llista de coses que cal portar. Potser podríem afegir alguna més, però bé, ja és una llista. Veieu que hi ha puntets aquí perquè és una llista numerada. Si ho selecciono, ja m'apareix marcat aquest aquesta icona, i puc triar quin puntet vull que m'aparegui a davant. Per exemple, si m'agrada aquest o m'agrada més un quadradet. D'acord? Vale? Sí que han de ser totes iguals. El segon subtítol és una llista d'activitats. Quines coses farem? Ui, quan ho he seleccionat veieu que aquí hi ha una cosa rara. Tot això d'aquí no està bé. Quan volem posar una cosa centrada, no ho fem amb espais. D'acord? Vale? Sabeu que si volem que un títol estigui centrat, com aquest d'aquí, ho fem amb la icona de centrar. I aquest d'aquí el posarem a l'esquerra com l'altre. Tots els subtítols han d'estar sempre al mateix lloc. Llavors tot això que tenim aquí davant ho esborrem i ho deixem una mica més separat. Activitats. Doncs aquí veieu que tenim una llista de coses que farem cada dia i alguns dies que tenim... Eh, més d'una activitat i veieu les vinyetes. El, el dia està amb un símbol i les activitats que fem estan una mica més endins amb un símbol diferent. El dimecres anem a fer el mateix que aquest dilluns i dimarts que està amb diferents activitats. Una, una altra activitat aquí sota. Vale, després posarem tot això en la mateixa línia. Eh? Doncs el dimecres anirem a ja escar i doncs, anirem ah, un... a la música de temple. Veieu? Hem creat vinyetes principals i vinyetes que estiguin dins de la primera. I ara si volem que tot això estigui ben alineat, amb aquesta eina d'aquí, li diem que és a Magí, cap aquí. Heu vist quantes coses podem fer amb les vinyetes? Així faríem la resta. Què més tenim aquí? Ah, més activitats explicades amb una foto. Oi, i teniu el menú del menjador. Aquest menú del menjador us havia demanat que el fem amb una taula. Anem a fer-ho bé ara entre tots. Posem un subtítol. Què menjarem? Aquest subtítol hauria de ser del mateix tipus que els subtítols que hem creat abans. Vale? Veiem que està bé. Eh? Arial Black i 14. I la lletra de sota, aquesta lletra, hauria de ser Ariel, hauria de ser la mateixa que a abans. No pot ser Arial Black 14. Aquesta lletra és Calibri 14. Doncs aquí tot el que escrivim aquí serà calibri 14 o potser millor si fos 12 encara més petit. Hem dit que el menú serà el farem en una taula. Anem a fer la taula com hem fet abans. 4 per 6. Sí, sí. Ara, com que aquest menú el menjarem cada dia igual, ho selecciono, copio, copiar és Ctrl-C i l'enganxo, Ctrl-V baixa, l'enganxo aquí també, llavors vaig fent Ctrl-V baixa moltes vegades i així no canso d'escriure tantes coses. Què passa aquí que s'ha mogut? Mireu, ja hem acabat d'escriure tota la taula i tota la que menjarem. Anem a fer-la una mica més bonica. Queda molt bé que la capçalera, tant la de dalt com la del costat, tingui una lletra una mica més important. Llavors jo la posarem negreta i també li posaré una mica de color. Veieu aquest, color, aquest cubell? Doncs triem el color de fons, que pot ser, per exemple, una miqueta de gris. I aquesta igual. I llavors, per exemple, vull pintar tots els esmorzars d'un color, el dinar d'un altre i el sopa d'un altre. Ho vist que xulins ha quedat la taula. Molt bé, doncs ja que falta molt poquet. Només ens queda l'últim apartat. Aquí, mira, he posat una imatge del menú. L'últim apartat. Amb qui pots contactar? Doncs podem contactar trucant per telèfon, veieu que aquest subtítol té el mateix format que abans i la lletra el mateix format del text normal, que és més petit o menys important que el subtítol. I... Si voleu, podeu posar alguna imatge d'alguna xarxa social, si voleu... o o una pàgina web, us podeu inventar, eh? és un document impactat. Anem a veure un altre tipus de document de colònies, a veure com hem, com hem més idees de com ho podem fer. Mirem, per exemple, aquest d'aquí. Aquí, les colònies a Corea del Sud, què cal portar? Aquí, quan han fet la llista, han fet una llista dins d'una taula i li posat números de totes les coses que, hem, que hem han portat i l'han creat dins d'una taula, vale? però crec que quedaria millor si tot això ho fem sense taula i la taula la fem només pel menjador. Aquí, llista d'activitats, veieu que aquí ha posat un guió. Doncs, li esborrem el guió perquè tots els subtítols han d'estar a la mateixa línia i, i del mateix, amb el mateix format. Aquí les activitats doncs, també les han posat en vinyetes, una activitat per cada dia. Al menú del menjador, heu vist que aquí no han creat una taula, però com que ja hem vist abans com es creuen les taules, doncs aquí mmm, milloraríem això posant-lo dins d'una taula. I falta A, ah, els telèfons de contacte. Veieu que aquí tenim telèfons de contacte de molta gent i també de la casa de colònia. I aquí doncs la foto dels que estaran a la casa de colònies. Us, Us heu fixat que totes les pàgines es repetia això d'aquí, el nom i cognom i la data. Això d'aquí es diu encabezador. Per poder escriure aquí dalt hem de fer doble clic. Ara clico dues vegades fora. I surto, clico dos vegades dins i ara estic dins de l'encabezador. Llavors aquí podeu escriure el vostre nom i, separat amb tabulador, la tecla tabulador, poso aquí a la dreta la data. Vale? Per sortir de l'encabezador, surto d'aquí. I ara aquesta data se'm repeteix a l'altra pàgina. Aquest 1 d'aquí tampoc el puc escriure. Per poder arribar fins aquí, veieu que estem fora del marge, aquí ens indica on arriba el marge. Si estem fora del marge, això d'aquí es diu peu de pàgina o pie de pàgina en castellà i aquest d'aquí de la següent pàgina se l'he encabezado. Per modificar això, si aquí escrivim un 1 a la següent pàgina també, ara tenim un 2, veieu, sí que està ben fet. Si ara escrivim nosaltres el 1 es repetirà cada pàgina, això no està bé. Per posar els, els números de pàgina hem de fer Aquí, insertar, número de pàgina, i llavors podem triar on volem que aparegui el numeret. A mi m'agrada que aparegui aquí, a baix a la dreta. Veieu? I tenim números de pàgina. Per sortir del peu de pàgina, aquí clicquem fora dos vegades. Veieu? Anem a veure un altre document, ja l'últim. Per exemple, aquest d'aquí, Colònies a Sant Antoni de Vilamajor. Veieu que ja el títol l'hem fet amb una altra lletra, però també és gran. Veieu la lletra, m'ho El subtítol és una mica més petit i el podem posar de color. Aquí tenim un altre subtítol. Tenim la llesta amb les vinyetes. Aquí també tenim l'encabezado i la data l'hem posat a sota. Per sortir de l'encabezado, en cliquem fora. La llista d'activitats. Doncs l'hem volgut posar una de cada color. Eh, bueno, és més sèrio el document si està escrit tot amb blanc i negre. Però si fossin unes colònies així una mica més infantils, només podria també ser amb colors. Mira, hi ha fotos del menjar, que està molt bé. Aquí faltaria la taula i faltaria que va afegint els telèfons de contacte. Però heu vist que hem moltes coses de documents de colònies. colònies. Ara espero veure els vostres, a veure com els feu de xulos. Adeu, fins aviat!